Adrian Nestase, mesaj ascuns pentru Dencil, poate deveni un apispitor sau un om de autoritate. Depinde cum se raportează la presiuni. Fostul premier Adrian Nestase a vorbit miercuri, la adevărul live, despre actualul guvern PSD-alde, dar ei despre principalii actori ai Partidului Social-Democrat. întrebat ce perere are despre Viorica Dencil ca prim-ministru, acesta a precizat ce profilul său este încă în formare, putând deveni în timp un capis subliniereitor sau un om de autoritate. Este o persoană absolut remarcabilă, un om cald, sincer. Urmează să sublinierei definească profilul. Poate să devină un capis sau poate să devină un om de autoritate. Depinde cum se raportează la presiuni, a spus Nestase despre actualul premier. Întrebat de ce nu au rezistat în funcție Sorin Grindeanu subluviereii Mihai Tudosef, fostul premier a răspuns, nu au fost suficienți de obedienți. La un moment dat, liderii partidului au crezut că ce cei doi cochetează cu presubluviere din sau cu serviciile. Asta e explicația foarte simplă.